Hradečtí hokejisté si letní přípravu zpříjemněli i v letošním roce fotbalovým utkáním s Novým Hradcem. Společné utkání na Novém Hradci má mnohaletou tradici. Já si myslím, že ten první zápas se odehrál ve Třepši, když vlastně Mountfield sem přestoupil z České Budějovic a jim se tam úplně ta atmosféra nelíbila, tak se domluvilo, že by Mountfield jel hrát sem. No a už tenhle dost popátý, takže se tady očividně hokejistům líbí a my jsme rádi, že se tady můžeme přivítat. Více než tři měsíce neměli hradečtí fanoušci kvůli pandemii koronaviru možnost vidět své hokejisty v akci. Střetnutí hrané na dvakrát 30 minut odstartovalo před zhruba 500 diváky. Fanoušek Mountfieldu, zdá se, ano. tady na fotbale netradičně, chodíte podporovat hradecké hokejisty a byl jste někdy třeba na, na fotbálku? Za každých podmínek, za každého počasí a všude, kde se dostanu autem, Aha. protože už jsem důchodce, tak už jsem takový trošičku pomalejší, takže jako když je fotbal, tak jdu na fotbal, když je hokej, jdu na hokej, až budou jezdit na kajaku někde k divou řeku, budu sedět na skálu, když tam bude silnice. V prvním poločase se v brance Mountfieldu představil Radek Smoleňák, který předvedl několik výborných výběhů. Na turnaji se těšil. Tím, že jsem věděl, že budem všichni, tak budeme všichni, tak jsem byl rád, že, že můžu přijest, že se koukou uvidím po, po další době. A, a je to fajn, jak se přijeli fanoušci, s kterými jsme se nestíle rozloučit po sezóně, kvůli věcem, které se odehrály, takže, takže to tady odehráme a ještě se s ním pozrým a podepíšeme pár, pár kartiček a, a trošku pokecáme. Po čtyřech výhrách nad fotbalovým soupeřem však letos přišla porážka 1-3 a ani v následných pokutových kopech nemířili hokejisté do Černého a tentokrát tedy uspěl Nový Hradec. Konec úspěšné série na Novém Hradci viděli hokejisté jednoznačně v tom, že chyběly góly a že v práci s balónem byli fotbalisté lepší. V rámci letní přípravy hokejistů byla ale pohybová aktivita splněna a pozitivním bonusem bylo jednoznačně potkání s fanoušky po několika měsících.